I da la, la, la, la Si, la, la, كلامهم بيعدي مواس بطريقة ما كيلر سمع صياح ديك الناس بوم اول تريجر كتف عليه مايك في فاس قاطعين الايرر بفلوسك تشتري ماس فكرة واحدة تجيب لي فيلل الضم من نواياك على النووي ما فكمش سنتي بتاع حتى لو مليتوا الدووي يفضلوا العيان عيان لحد ما نلقى الدواوين ليه فيرانهم سيرهم يرجعوا لنفس التولين هاتي الساتر هاتي الساتر هاتي الساتر سعيدهم مخرصان لو جاب الهموم لان هنكسر كل يوم بسمع الغراب من قطي ولاد الوسك حواليا اكتار فماشي ببانش ولا فارق ولا فارق ولا فارق انا طول الليل تموت زي المطر قلب امه مصلبوه وبقى حجر التدخين مضر بس عارف احنا الضرر اغسلهم بصوني عشان كاريزما عيني نبله هجمعهم حزمه حزمه نزلنا مستحده على البشريه التلمع عليها السنه وانت تفهم يا ابني قلنا ركن ركن ركن ركن حياتك كلها صداع بحوش لاجل المسكن سكان عالأما سامعيني وانا بكتب بتسمعوني وانا ببكي الريسين والمركب مش بكتب وراه بحور تشوفني يا تتضيع يا تدور سهل انك تتسيط يا مزور هتجيلي بعدها هتعيط يا مخلص الباش محاسب بالمشكوف المشكوك في قالته بترجع لها ازاي يا صاحبي بعد اللي قالته؟ وانت اخترتيه عشان فلوس ووسمته؟ طب ثواني ناخد صورة زي مانتو سهلة يا عم ولا حاجة في الدنيا عرقنا في كل حتة مش بس في المنيا ليلي ليلي عيني عيني عينيا يا برنس اللي قال رمانة الميزانية بريا بريا يو you know نو ذات أبوها ابساطة أنا طالعة كأمه وأنا مخلي ولا حد ولا حد ولا حد ولا حد ولا, حد ولا, حد ولا حاجة ولا أي حاجة الدنيا يا زميلي تلف الأيام ومصيرك هتجيلي غلبان أمي بتدعيلي حاسب لما الحلقتين دي بسطة بسطة برضه برضه برضه بسطة باستو باستو باستو استاسكم حضر كله يفتح كوراستو كل دي you know my name my name is باستو باستو باستو باستو حضر كله يفتح كوراستو كل what what what you do Did you know me?